Uh, ano, samozřejmě, do zahraničí jsem cestoval. dvakrát za rok? Párkrát do roku. Ano. Naposledy v Itálii. A nebo v Tunisku. Ano, cestovala jsem často do zahraničí. Naposledy jsem byla v Karibiku, v Dominikánské republice a v Portoriku, ale jinak okolní státy Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Itálie,